Гноми, ельфи, принцеси, балерини, великі маленькі ляльки оселилися у Хмельницькій квартирі, де мешкає майстриня Олена Семенкова. Вдень вона працює кухаркою, а ввечері, а часом і вночі виготовляє ляльок. Я відпочиваю. Перш за все, я відключаюсь від усіх думок. Я ніби можна сказати, як поринаю в свій світ. Я не думаю ні про що. Чоловік часом каже, я до тебе навіть щось говорю, а ти – ну емоцій ніяких на стеки меня захлопливает Бит оцей, починається робота, діти, дом, ну все одно і те же, трошки якось, ну не цікаво жити ніби, як аж стає ці відчуття, які в дитинстві були, іменно коли створюєш, от передає оце, як в дитинстві, в тебе існує тільки оцей світ, який сказковий такий. Пристрасть до лялькарства Олені передалася від її рідної сестри, яка також виготовляє ляльок. Перша спроба була п'ять років тому, потім життєві обставини не дали змоги рухатися далі до своєї мрії, а ось рік тому жінка з знову повернулася до творчості. Коли почався карантин, у мене не було роботи, треба було чимось себе зайняти. Ось такі, це мої перші запікаючі пластики. Трошки вони такі смішні, це такий неслухняний підліток, бо в мене дві доці підлітки, такий надутий трошки, борчащий. І така дамочка була. Вроді б, вони не досконалі, але вони мені дорогі, як я теж не знаю, може, як початок твоєї творчості нової. Бувало таке, не вийшло, перші ліпиш і кажу, все, ну я не можу. Буває, ночі проснуся тихенько, лампу себе включила. Її ляльки самі обирають, якими їм бути. Вони прискіпливо ставляться і до своєї статури, і до міміки, і до вбрання, каже лялькарка, а їй залишається лише дослухатися до їхніх побажань. Якою буде лялька в кінцевому варіанті, напевно, відомо тільки їй самій. «Все, образ я придумала, там вже знаю, яка вона буде. Я я просто бачу, яка вона вон буде. І я починаю от робити, не йде вона, от не хоче вона ні цей образ, не хоче вона ні ту сукню. Е, вона щось хоче своє. Лялька сама собі підбирає образ. У деяких незадоволених собою лялюк, розповідає Олена, може ні з того, ні з цього зламатися рука чи шия. Ось ця краличка відверто натякала своїй господині, що їй потрібна пластична операція, бо вона, бач, недостатньо гарна. Тоді майстриня бере до рук пластик і вдосконалює норовливу красуню. Ці дві подружки-дамочки. Одна була слухняна, а друга вредна. То в неї шия лопне, то вже от палець відвалився. Я постійно на неї і Каже: "Що ти там бурчиш?" Підніс, кажу. Я кажу: "Ти типу, подиви, яка вредна". Каже: "Ну не хоче вона". Ляльки наповнили її життя гармонією, створюючи нові і нові образи. Вона по-справжньому живе.